نحمد اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ قرآن و دن چرن میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید کہتی ہوں جیسا کہ آج رات شب برات کی رات ہے اور اس رات بہت زیادہ ہمیں جو ہے ثواب ملے گا جو ہمیں بادات کریں گے اس کا دگنا ملے گا اور بے شک اللہ تعالی مغفرت فرمائے گا ہم سب کی اور جو لوگ اس وقت عذابِ قبر میں ہیں اور اور اور میں ہیں اللہ بخش فرمائے گا تو اس رات اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر خاص کرم کرتا ہے تو کیوں نہ اس رات کو ضائع ہونے سے بچایا جائے اور اچھی طرح سے عبادت کی جائے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے چینل نہیں کیا تو جلدی سے دبا دیں تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن میں میری ویڈیوز ملتی رہتی تو آج کا وضیفہ جو میں لے کر آئی ہوں وہ ہے پوری رات عبادت کا یعنی کہ اگر آپ نے یہ وضیفہ کر لیا اور جس طرح سے میں بتا बता ہوں اس طرح کر دیا تو آپ کی پوری رات عبادت میں گزرے گی اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بزرگ لوگ بھی عبادت کر رہے ہوتے ہیں بچے بھی شوق میں عبادت کر رہے ہوتے ہیں جوان تو بے شک پوری رات عبادت کر سکتے تو ایسی صورتحال میں کیا ہوتا ہے کبھی کہ انسان کی طبیعت جو ہے تو پوری رات عبادت کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو جتنی بھی رات آپ عبادت کریں گے لیکن اس وضائب سے آپ کو پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا میں یہ کہوں گی کہ آپ لوگ مغرب کے بعد سے ہی جو جو میرے آنے والے اور جو لوگوں نے مجھے میسج کیے ہیں وہ والے وظائف باقی جو میں اپنی سے بتا رہی ہوں یہ سارے اگر آپ مغرب کی نماز کے بعد سے سٹارٹ کر دیں گے تو آپ کی جو ہے تقریباً بارہ بجے تک بہت بہت اچھی طریقے سے عبادت ہو جائے گی تو یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ وظیفہ کر لیا تو انشاءاللہ شاء اگر آپ بارہ بجے بھی سو رہے ہیں تو آپ کی جو آگے کا وقت ہے وہ عبادت نہیں لگ سکے گا تو وظیفے کی طرف چلتے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کس طرح سے کرنا ہے کرنا کی نماز بعض جماعت آپ نے ادا کر ہے مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے ہے کہ جب عشا کی اذان ہے تو آپ فوراً نماز ادا کر دیں اس کے بعد عشا اور فجر کی نماز با جماعت پڑھنی ہے اس کو اس کے بعد آپ کو اس کا پوری رات کا ثواب اور دوسرا عمل آپ نے جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ عشا کی نماز کے بعد تین سو تیرہ بارہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ یا پھر صلی اللہ محمد یا پھر اس سے بھی چھوٹا اگر آپ کرنا چاہیے دروپ تین سو جو چھوٹا ہو صلی اللہ علام محمد بھی پڑھ سکتے ہیں جیسا کہ میرے بڑوں جو ہمیں بتایا وہ یہی آپ صلی اللہ محمد پڑھ لے تاکہ تین سو تیرہ آپ کا جلد پورا آپ صلی اللہ علیہ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ صلی اللہ محمد پڑھنا چاہیں تو وہ بھی آپ پڑھ سکتے کیونکہ جب محمد کا نام آئے اگر آپ میری تو آپ پر بھی واضح آپ صلی اللہ علیہ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ دو رقع نماز نفل پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی اچھا یہاں پر ایک نوٹ ہے جو میں آپ کو بتا دوں کہ اسلامی بہنوں کے لیے افضل لے کے گھر پر ہی نماز پڑھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مجموعہ بنا کے نماز پڑھے بے شک نہیں ہے ہے لیکن اس کے بعد جو گفتگو کی جاتی ہے اور وقت کا زیادہ ہوتا ہے تو اس کے لیے کوشش کریں کہ بہنیں جو ہیں گھر میں ہی نماز ادا کرتا تو آپ نے یہ وظیفہ تین بار صلی اللہ علام مت مت پڑھنا ہے اور ساتھ میں دورہ نواز نفل توبہ کے کیونکہ دیکھیں توبہ کے تو بہت سارے وظائف ہیں اگر آپ پوری رات پڑھیں تو بہتر ہے لیکن جیسا کہ میں نے مجبوریاں آپ کو شروع میں ہی بتا دی اگر کسی کے ساتھ پیش آ رہی ہیں تو وہ جو ہے یہ والی نفل ادا کر کے سو بھی سکتے ہیں اگر وہ بیمار ہے تو آرام بھی کر سکتا ہے اللہ پاکستان ضرور مقفظ نیک نیتی کے ساتھ وضیفہ کرے اللہ تعالیٰ دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرے کہ میں پوری رات عبادت سکتی تو میں یہ وضیفہ کر رہی کر رہی کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے دل سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ اس رات کی برکت سے آپ لوگوں کے گنخیش گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا اپنی بہن کو بھی یاد رکھیے گا ان شاء اللہ تعالیٰ کے ساتھ حاضر ہوں گے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو رمضان کے لیے بہت بہت خوبصورت وظائف میرے پاس موجود ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی تو کو ملتے رہے تو ان شاء اللہ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی جب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے السلام علیکم